Endelig har vi fått stemmestyrt skriving på norsk, og først ut i Microsoft-verdenen er onlineversionen av Word. Du går in i onlineversjonen av Word, så går du bort til høyre under skillekortet hjem. där har du nå fått en knapp som heter Dikter. Trykk på pil nedover. Gå nedover til du finner norsk bokmål. Så uh, gjør du deg klar til å skrive. Jeg lager litt større skrift for det nå, og så trycker jag på knappen Dikter da spør datamaskinen om. Den får lov til å bruke mikrofonen på din datamaskin, och det er du nødt til å gå og trykke «Tillat» på. Hej, detta er en test på stemmestyrt skriving i den nya onlineversionen av Microsoft Word. Så trycker du på knappen når du er ferdig, og vanskeligere er det faktisk ikke.